Hei, koska aika monella on ollut ongelmia mm, tietyissä tehtävissä, niin ajattelin vähän demonstroida sitä, miten tehdään tietokantatauluissa liitos itseensä, eli liitos kahden tavallaan saman taulun välillä. Tätä voi käyttää hyödyksi ainakin siellä SQL-tehtävässä kahdeksan. Toimii myös kymppiin ja muutamaan muuhunkin. Eli otetaan tämmöinen kuvitteellinen tehtävä, että esiin nousseitten väärinkäytösjapäilystä vuoksi seuran tilintarkastajien valintoja ja niissä tapahtuneita mahdollisia suosimisia ja kilpailutussäännösten rikkomisia tutkitaan. Ja ulkopuolinen tutkijaorganisaatio on pyytänyt tietoa siitä, että onko samaan puheenjohtajan käytetty useampana vuonna samaa tilitoimistoa Tee kysely, jolla tuo tieto saahan kannasta haet. No okei, miten tämä lähdetään tekemään, niin tietenkin mietitään, että mistä taulusta tuo tieto löytyy, ja nytten koska me puhutaan puheenjohtajista, tilitoimistosta ja näistä, niin se on year-taulu. Eli lähdetään tekemään kyselyä kaavan mukaan, select from ja where, ja from-osaan tehdään nytten sitten se liitos kahden taulun välillä. Ja koska kyseessä oli jertaulu, niin otetaan siitä yksi instanssi ja annetaan sille rivikalkyylityyppinen muuttuja, ykkönen vaikka. Ja koska liitos itsensä on kyseessä, niin toinen sama taulu ja annetaan sille vain eri niminen muuttuja. Ja nytten Selektiin. Tänne voitaisiin tulostaa vaikka y yksi piste piste share ja y1. accountant. Näillä ei ole nyt niin tarkkaa, koska tehtävänanto ei määrittele mitä tulostetaan, mutta noista pitäisi saada tieto, että Näitä niin kun, asioita on ollut useamminkin. Miten asiassa voitaisiin tulostaa tuohon vertailuksi vielä Y2-samat? Kommentajat saa kopiupastilla. No. Anyways, meillä on kaksi vuositaulua niin taulua tai viittausmuuttujaa vuositaulu. Ja koska se on liitos, niin meidän pitää myös tehdä niille yhdistys, eli liitosehto. Y1. jotaki on merkki ja y 2jotakin eli joku sarake toisesta ja joku sarake toisesta pitää olla samat. Ja nyt tässä oli ehtona, että saman puheenjohtajan aikana niin sanotaan, että Y1 share pitää olla sama kuin Y2 share. Ja silloin piti olla myös sama tilitoimisto, eli niillä riveillä Y1 accountant pitää olla sama on y2 ja sen lisäksi sanottiin että useampana vuonna eli y1 year pitää olla nyt eri suuri kuin y2 year ja nuo muuten nämä ehdot pitää olla vuonna 1 vuonna 2 sitten samat ja Kokeillaan tämmöstä. pistää meidän kantaan. Mitä tulee? Okei, sieltä tulee, että vuonna 2006 on ollut puheenjohtaja 763 ja account OYJ. Samoin vuonna 2004 763 ja account OYJ. 2005. No siitä nyt tulee tietenkin 2004, kun tuolla on 2005-2006 ja 2004-2006, niin 2004-2005 tulee kanspariksi. pariksi. Eiköhän tämä tulosta suunnilleen sen, mitä pitääkin. Elikkä jos katsotaan täältä, niin siellä on kahdella rivillä puheenjohtajana 744 ja sama peräkylän kirjanpito -toimisto. Ja sitten täällä on kolmena vuonna 763 Account Oyj. Eli tällä tavalla me voidaan tehdä kaksi ö, instanssia samasta taulusta. Oli se taulu sitten mikä sisältöinen vaan. Ja voidaan vertailla kahta riviä samassa taulussa tai kahta entiteettiä saman entiteettityypin sisällä. Toivottavasti tästä oli apua ja... Tulkaa kysymään harjoituksiin, jos jotakin jää epäselväksi.